I video skakal vi se på om du opereter et Microsoft Team. Först går du till den adressen teamsmicrosoft.com, och så trycker du på Enter. Da kommer du till en inloggingside här må du logg på med din brukekonto eller din feidekonto. Jag trycker på en ankonto O så skriver jag in min jobb e-postadresse. Noen avre må bruke bruker av og så institusjonstilhørigheten. Så trycker du på näste. Du bringes da videre til et feide innloggingsvindu. Du skriver her in ditt brukernavn og ditt passord. Og så trykker du på Logg inn. Ikke blir forvirret at jeg allerede har opprettet en del team. Jeg vil henlegge ommerksomheten oppe i høyre hjørne. Der klikker du på Bli med i eller opprett et team. Du trykker på denne knappen. Så til venstre og så trycker du på opprett team. Her har du flere forskjellige valg, men for de aller fleste lærere er det klasseteam som ligger til venstre her, som er den aktuelle typen team du ønsker å opprette. Vi trykker på klasse, og så må du gi det klasseteamet et navn. Du kan også legge til en beskrivelse om du ønsker det, og så trykker du på neste. Nå må jeg importere elever eller studenter i dette klassetime, og det gjør jag enkelt når jeg er logget in på egen institusjon med at jeg begynner å skrive navnene på studentene. Dette forutsetter at du har en klasseliste. Du begynner å skrive navnene på den studenten du vil ha inn i teamet ditt, finner de etter hvert som du skriver mer og mer av navnet. Jeg har en teststudent som heter MOOC-student her og trykker på den og lägger den da til i teamet ved å trykke på knappen här borte Legg til. Og så gjenta jeg den prosessen med å skrive inn navnen på alle elevene, studentene i teamet mitt. Klikker på studenten og velger «Legg til». Når du er ferdig med å ha lagt inn alle studentene dine, så kan du trykke på eventuelt «Lærer» og gjøre samme prosessen der hvis du ønsker lærere. Når det er gjort, kan du trykke på «Lukk». Du har nå kommet inn i ditt nye team. Hvis du finner ut at du vil legge til flere lærere eller studenter, så gjør du det ved å trykke på disse tre prikkene og legg til medlem. Og så er du i gang på samme sted som i stad, må legge til brukere.